Què m'ofereix el calendari? El calendari et permet introduir recordatoris que poden ser útils pels estudiants. Com pots veure el calendari, quan hi ha un recordatori està ressaltat de color. Tan sols passant el ratolí, per damunt pots saber de què es tracta. Hi ha dues formes d'introduir esdeveniments. Una a través de les activitats de forma automàtica i una altra directament dins del calendari. La primera manera de fer-ho és quan estem dins d'una activitat, com per exemple, un qüestionari, tan sols editant els seus paràmetres, concretament la temporalització. Veurem que al calendari apareixen les dates que hem marcat. Així els alumnes que estan dins de l'aula virtual els ajudarà de forma visual a saber quines entregues o activitats han de fer en breu. A més, si l'alumne clica a Inici del campus virtual, el calendari mostrarà tots els esdeveniments de totes les aules virtuals a les que té accés. La segona forma d'introduir un esdeveniment de forma manual és clicant damunt del nom del mes o a la icona del calendari que està al panell de navegació. Un cop clicat, se'ns obre el mes i la possibilitat d'introduir un esdeveniment nou clicant damunt de la icona. Automàticament s'obre una pantalla que ens demana el títol de l'esdeveniment, la data i definir-lo. Si volem que tots els alumnes de l'aula, ho hem de deixar en curs. O que sigui per un grup concret de l'aula, llavors hem de seleccionar grup. I a sota, concretar quin grup. O potser només volem que sigui un recordatori per nosaltres. Doncs has de fer servir l'opció Usuari. Si vols afegir més informació de l'esdeveniment, has de clicar a Mostre més. I tindràs la possibilitat d'afegir descripció, la durada i la repetició de l'esdeveniment. Recorda que un cop acabat has de clicar a Desa.